טוב, ראינו קודם נגזרות חלקיות ופסאי ביחס ל-x ול-y, כעת נראה זאת עם משוואה דיפרנציאלית, ונעשה את הדברים יותר מוחשים. אז נניח שיש לנו את הדיפרנציאל y, משוואה דיפרנציאלית y קוסינוס של x, 2x e, בחזקת y, פלוס סינוס, של x, פלוס x בריבוע, e בחזקת y, מינוס 1, כל זה בסוג הוריים, כל זה כפול y-tag שווה ל-0, כאן נקווה שאתם כבר מקויילים בחשיבה, למצב של משוות אופציאלית מדויקת, אם אתם את הצבנית הזו, באופן כללית, אם פונקציה של y ושל x כאן, ורק המפעולות של x ושל y, ואז יש לכם פונקציה אחרת של x ושל y כפול y-tag או כפול dy-dx, ברור שאתם תמיד אמורים להבחין אם זה ניתן להפרדה ולא לנסה כרגע להפרד, כמה שתיקח הרבה זמן, אבל אם זה לא ניתן להפרדה, תחשבו, אולי יש זה משוואה מדויקת, אז אני אנסה לבדוק האם זו המשוואה, אם משוואה דיפרנציאלית, ואם זו משוואה דיפרנציאלית, פונקציה M שלנו, שהיא פונקציה של x ושל y, פונקציה n שלנו שהיא... פקצה של x של y, כעת, המבחן הוא לראות האם החלקי של זה ל-y, הוא שווה של זה ביחס ל-x. אז בואו נסתכל. החלקי של m ביחס ל-y שווה ל... בואו נראה. y הוא הקוסינוס של x, הוא קבוע, אז רק קוסינוס של x. קוסינוס של x פלוס... Plus... כעת, מה הנגזרת? שתי x רק הקבוע, מה הנגזרת של e בחזקת y... זה רק אי בחזקת y, נכון? אז זה שלנו אותו קבוע בחוץ, שתי x כפול, אני אגזר ביחס ל-y, אז שתי xe, y. אז מה אני אגזר את של זה? ביחס ל-x. אז uh, n של x או החלקי n ל-x. מה אני אגזר של סינוס x ביחס ל-x? זה קל, זה של x שתי x כפול e. בחזקת y, y זה רק רבע, אז זו קובה שאנחנו יכולים y, ואז מנוס 1, של קבוע, ביחס לכל דבר יהיה 0, אז נגזרת של n, החלקי של n ביחס ל-x, זה קוסמת x ל-y, אז יש לנו את זה, ראינו ש-m של y שובה או החלקי של uh, M ביחס ל-Y שובל לחלקי של M ביחס ל-X, שאומר לנו שזו היא משוואה עכשיו, עכשיו אנחנו יודעים שזו משוואה מדויקת, um, שאנחנו יודעים שזו משוואה מדויקת, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שישנם כמה פסאי, כשאנגזרת החלקית של psi ביחס ל-x, שווה ל-m, והנגזרת הח... החלקית של psi ביחס ל-y, שווה ל-n, אז אם אנחנו יודעים את psi, אז אנחנו יכולים לכתוב מחדש את המש stressing שלנו, כי נגזרת של psi ביחס ל-x שווה ל-0. אז אף נפתח עבור psi, אנחנו יודעים שהחלקי של psi ביחס ל-x שווה ל-m, אז אנחנו יכולים לכתוב את זה, אני אתן לכתוב את החלקי של פסאי ביחס ל-x שווה ל-m, שזה קוסינוס, y קוסינוס של x, פלוס 2x היא בחזקת y. זה כאן, זה m של x, יכולנו לעשות את זה אחר, יכולנו לומר שחלקי של y חלקי של פסאי ביחס ל-y זה הדבר הזה שכאן, אבל בואו נעשה את זאת x. מהו פסאי לא רחבה, אבל להתחיל לקבל אבחנה של זה, אז בואו ניקח את הנגזרת של שניות זדדים, ביחס ל, שלח. ניקח את אנטי הנגזרת את האינTEGRAL של השניות זדדים, ביחס לX. אז ניקח את הנגזרת של זה, ביחס לX. אם מבצעים אינTEGRAL, שלח. אם ניקח את אנטי הנגזרת של זה, ביחס לX. אז נeschום צולק למוחה. נגזרת של חלקי סחיקי של X dx, שوفה. זה שווה לינטגרל של y cos x plus 2, 2x, e plus y, אז כל זה אינטגרל, בדרך כלל כשאנחנו מבצעים אינטגרל על x, מוסיפים גם c כמובן, אז למעשה זה יכול גם פלוס, כיוון שזה חלקי ביחס ל-x, זה יכולנו לבצע כמה פעולות של y כאן, בופן כללי, כיוון שאנו מתייחסים אל y כאל קבוע, נכון? וזה הגיוני, כיוון שאם ניקח את החלקי של שני הצדדים של אלו, ביחס ל-x, ניקח את החלקי של הפונקציה, שהיא פונקציה, של y ביחס ל-x. ונקבל 0 כאן. אנחנו לוקחים את ה-נטי נגזרת, גם שגם של y, שנעבד אם ניקח את החלקי ביחס ל-x. אז בכל מקרה זה יהיה פשוט יותר עבור ψי, ψי ל-אינטגרל ביחס ל-x, או הייתי נגזרת ביחס ל-x, כאן, ועוד כמה פונקציות של y, שאולי איבדנו כאן, כאשר לקחנו את החלקית ביחס ל-x. אז בואו נעשה זאת, אבל נמצא את אני אינטגרל, נכתוב זאת בכחול, כך שy הוא רואה קבוע, הייתי נגזרת של y cos x, זה רק y sin 6, ועוד. יכול אז 2x, הייתי נגזרת של 2x ביחס ל-x, זה x, ב -x, ב -x, ב -x. כפול e, אקסקת y, אספלוס זה ה-funtion של y, ה-funtion של y. וענו תרצו למה זה עתנו? תקחו את החלק הזה באחסן ל-x, וענו תקחו את החלקי של הזה באחסן ל-x, תקבלו את זה كان, שזה ה שלנו, m, זהה שכאן, וכאית שתקחו את החלקי של הזה באחסן ל-x, תקבלו f, וזה ה טוב, אז כמעט הלכו שם, כעת מצאנו את פסאי, אבל עדיין צריך למצוא את הפונקציה הזו של y. אנחנו יודעים שאם ניקח את החלקי של זה ביחס ל-y, כיוון שזו משוואה מדויקת, אנחנו אמורים לקבל פונקציה של m, אז אנחנו נעשה זאת, אז החלקי נסמן, נשנה סימון רק כדי לחשוף אתכם ל-y נסינו, y sin x, קבוע, y זה y ביחס y sin x, פלוס הנגזרת של e בחזקת y, זה e בחזקת y, x בריבוע, כפול e y, ועוד, מה, שח... מה של y ביחס ל-y? זה f-tag של y. אז מה עשינו? לקחנו את m, ביצענו לו אינטגרל ביחס x ואמרנו, אולי נאבד כמה פונקציות של y, אז הוספנו את זה לתוך זה, ולקחנו את של פסאי הזה, שכמעט uh, הרכבנו, ולקחנו את החלקי של זה, ביחס ל-y, כעת אנחנו יודעים, מדויק, וזה יהיה שווה n שלנו. אז ה-n שלנו כאן הוא של x, ועוד זה יהיה שווה ל... אנחנו רוצים לבדשת, ניתן לקרוא זה. ה-n שלנו נכון? לא, סליחה. n זה שם, סינוס x, נחקב זאת סינוס x בריבועה, סינוס x, פלוס x בריבועה, היא בהחזקת y, מינוס 1, זה רק ה-n שלנו מהמשוואה, המקורית שלנו. ועכשיו נפתור uh, f-tag של y, אז בואו נראה. נקבל סינוס פלוס x, בוס... בוס... X בריבוע E בחזקת Y פלוס f של Y שווה לסינוס X פלוס X בריבוע E בחזקת Y מינוס 1 אז נראה, ניתן עם חוק הצינוס של X בשני הצדדים ניתן למדוד X בריבוע E בחזקת Y בשני הצדדים אז מה נשאלנו? נשאלנו f של Y שווה ל-1 f של שווה 1 אז יש... F, f של f y עכשיו שווה ל y פלוס כמה קבועים c, נכון? אז מהו הפסאי שלנו? הפסאי שלנו למעלה ויש לנו f של y אז נתן לקטור את זאת מחדש פסאי שזו פונקציה של x ושל y זה הפתרון הפסאי פונקציה של x ושל y שווה ל sin y של x ועוד x y sin x plus x בריבוע, ולחסק y plus y, סליחה, so, זה f' של y, אז זה מינוס 1, וזה מינוס y ועוד c. זה יהיה מינוס y ועוד c. אז פתרנו עבור את psi, אז מה זה אומר לנו? אנחנו אומרים שהמתבריצה את המקורית כאן, של מגזרת החלקית, המשוואה הדפרציאלית המקורית הזו ניתן כעת לכתוב מחדש כנגזרת של דיו dx של פסאי שווה ל, פסאי פונקציה של x ושל y שווה ל-0, ונבצע אינטגרל לשני הצדדים של זה נקבל שפסאי של xy שווה ל-c, וזה, וזה פתרון של המשוואה הדפרציאלית הזו. אם לקווה שזה שווה ל-C, זו המשוואה הטיפרציאלית. ניתן אומר ש-C-X פלוס X בריבוע עם החזקת Y-Y ועוד ה-C הזה. נקרא לזה C1 שווה ל-C2. ניתן להחסיר את ה-C לשני הצדדים ולהשאר בסוף C. בכל בקרה. ואתה אומרת, המשוואה המדויקת. ראשית, שהיא מדויקת, וכך לקחנו את החלקי של זה ביחס ל-y, וראינו האם זה שווה לחלקי של n ביחס ל-x. ברגע שראינו שהם שווים, אז הבנו שזה יהיה המשוואה המדויקת. אז נברר לגבי ψי. כיוון שזו מדויקת, m היא חלקי של פסאי ביחס ל-x, n זה החלקי של פסאי ביחס ל-y. כדי לפתור את y, ביצענו את ל-m ביחס ל-x, וקיבלנו את זה. את זה. וכיוון שאמרנו שבמקום פלוס uh, c, זה יכול פונקציה של y كان כיוון שלקחנו את החלקי ביחס ל אז זה uh, התבטל. לכן, לברר, כדי לברר את הפונקציה של y, לקחנו את psi אותו, לקחנו את של זה ביחס ל-y, וקיבלנו זה, וקבענו כממש זה יש שווה ל- n ל- n שלנו x y. קבינו שאלו שווה ל- מחודש אז פתחנו את f של e, y. ולקיבנו את הפסגה הסופי שלנו. הפסגה הסופי שלנו היא זה. וזה המשבר הדיפרנציאלי בגלל החוק החדש של שגרת. שילנו לזכור דخل קירור. תخلנו לכתוב מחודש את המשבר הדיפרנציאלי ככה. זה של המשבר הדיפרנציאלי שלנו. מתרебו סרטון הבא.